Kapitel 1 Introduksjon til sikkerhetsbransjen 1-1 opprinnelsen til vekteryrket Det første vaktene vil kjenne til, er fra da faraoene hersker i Egypt, cirka 2000 årF ef kroner Faraoene hadde egne vakter, som passet på kån-kamrenne. Kån var mer verdt enn gull, og vaktene var i tillegg brannmenn utstyrt med en «bøtte» i beredskap, i tilfelle det skulle oppstå brann. Utvikling i Norge I 1270 årene begynte kom Magnus Laggebøte arbeidet med å utforme nye lover for Norge. Sikkerhetsbransje består i dag av noen få store selskaper, og mange små. NSO, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, etter loven Industrivirksomheter har en egen beredskap, er et industriværen med riktig førsteinnsats, ved ulykker og andre hendelser som skjer inne på industriområder. Samarbeid med nødetater og andre beredskapsressurser, inkluder vekter, er en viktig del av industriens beredskapsplaner. NSR, Næringslivets sikkerhetsråd, mot kriminalitet for næringsliv og samfunn. Samarbeidsarena og et knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter. NSR er et rådgivingsorgan representert ved myndigheter og næringsliv. Norge SIF, Norsk Sikkerhetsforening. Norge SIF jobber for et tryggere samfunn genom å arrangere for eksempel medlemsmøter, frokostmøter og sikkerhetskonferanser. Norge SIK bidrar også til å sette søkelyset på sikkerhetsrelaterte saker som er betydning for næringslivet, samfunnet og den enkelte borger. Forebygging. Säkerhetssällskapene har mange arbeidsoppgaver. Den viktigste er i middeltid å forebygge at uliker, uønskede eller ulovlige handlinger inntreffer på kundens eiendom. Vektne kan selvfølgelig ikke forhindre at det skjer naturskader, men de kan oppe begrense skadene ved å varsle antt innsatsspersonell og eiere. I mange tilfeller medfører aktiv innsats fra vakter at forbrytelsen, trusselen eller den uønskede hendelsen blir oppdaget og at skaden begrenses eller avverges. Vekteren beskytter og ivaretar liv og eiendom. En betydelig del av det forbyggende sikkerhetsarbeidet gjøres derfor av sikkerhetsbransjen og vekterne. Men ved siden av kriminalitet skal vekterne også forhindre andre uønskede hos kundene sine. Fra alarmstasjoner, og ved hjelp av vectre bevaktes industriforetak, kontorbygg, offentlige bygninger, kjøpesenter og privat hjem om i hele landet. I varetas sikkerhet og trygghet av erfarne Vectre og tekniske løsninger som satellittovervåkede, verditransporter og sikrede kjøretøy. Vectre bistår også kunder med service på centralbord og i resepsjoner, i butikker och på sykehus. Gjennom å være synlige på steder hvor mange mennesker ferdes, som på kjøpesenter, knutepunkter for offentlig transport, tog, buss, T-bane, ved konserter og idrettsarrangementer og på museer, bidrar vekterne til å gjøre omgivelsene vesentlig tryggere. Spesielt ansvar. Vekter yrker krever gode almenkunnskaper, serviceinnstilling og ofte spesialkunnskaper. Det stiller høye krav til vektere og forventer at vektere er pålitelig og har høy moral. Sikkerhetsselskapers kunder må kunne stole på selskaper og deres ansatte. Spesielle krav til vaktselskapene Sikkerhetsselskapenes virksomhet er regulert i lov om vaktvirksomhet, med forskrifter som er underlagt juris og beredskapsdepartementet og bestemmelse av Stortinget og regeringen Sikkerhetsskapene må altså drive virksomhet sin etter de påleggende og retningslinje som myndighetene har gitt. I tillegg må selskapene ta hensyn til de ansatte, til kundenes ønsker, krav og til andre lover og regler som berører den daglige driften. Forholdet til kundene Kundene velger å inngå en avtale med det sikkerhetsselskapet, hvor de bestemmer seg som oftest for selskap etter en anbudsrunde der de også vurderer kostnader for tjenesten de kjøper. Vaktessesskapene må derfor gi kunder og oppdragsgivere riktig kvalitet på leveransene. Dette innebærer videre at vekterne må ha gode kunskap, ferdigheter og utføre jobben sin på en måte som bidrar til å gjøre kundene fornøyde. Krav til vekteren. De grunnleggende kunnskapene får du genom den lovpålagte vekteutdanningen. I tillegg til teorikurs inneholder utdanningen også praktisk trening som gir deg kunskap om ulike objekter, eiendommer, verdier og ant og kunder. Den lovpålagte opplæringen avsluttes med en eksamen. Mulighetene til videreutvikling og kompetanseheving er store innenfor vektryrket. Fem områder for vern og sikring. Manuell bevakning. Organisatoriske tiltak. Fysisk sikring Teknisk sikring It Ittsikkerhet Vekterens og sikkerhetsselskapets oppgaver Beskytte Nekte uvedkommende adgang til objektet kundens eiendom E.L. Forhindre, forebygge, redusere konsekvenser av ulykker, skader, uaktsomhet eller kriminalitet. Vurdere Gi mennesker service, hjelp, og assistanse. Rapportere slike henser og mulig foreslå forbedringer som kan gi kunder en bedre og sikre virksomhet. 1. To de vanligste vekter-tjenestene. Sikkerhetsselskapenes kunder kan være bedrifter, organisasjoner, institusjoner, myndigheter eller privatpersoner. Disse har alle ulike behov for sikkerhet. Vekter-tjenesten kan derfor foregå på mange måter, noe som innebærer en rekke forskjellige arbeidsoppgaver for vekteren. De vanligste alternativ er Stationär vekter tjeneste. Vekteren oppholder seg på kundens objekt. Patrullerenne vekter tjeneste. Vekteren utfører kontroller hos flere kunder. Teknisk bevåkning. Kunden har en teknisk alarm som er koblet til en alarmstasjon. Stationär vekter tjeneste. Vektoren oppholder seg på kunder-objekter. Det vill si at lokaler eller område som kunder ønsker å beskytte. Arbeidet består som regel i å overvåke porter og gjærer, gå inspeksjonsrunder i bedriften for å kontrollere at dører og vindruer er lukket, etter seg tekniske anlegg, gå brannrunder og utføre ulike kontroll- og serviceoppgaver. Det finnes flere stasjonære vekter-tjenester, blant annet vakttjeneste ved kjøpesenter, arrangement og likne. Resepsjonstjenester ved siden av tradisjonelle arbeidsoppgavene til stasjonær vakt og eventuelt centralbord. Vekte på et kjøpesenter har ansvaret for at det er ro og orden i rundt senteret. I tillegg til å kontrollere fellesarealer og bistå butikkene ved butikkdyverier og andre konflikter. Andre stasjonære tjenester er vakthold på arrangementet, sykehus, museer, asylmottak, båter, stasjonsområder, buss och T-bane. Dermed vekterens arbeidsoppgaver blir väldigt spesifikke for objektet. Patrullerenne vekter tjeneste. Innebærer at vekteren kontrollerer eiendommene til ett vis antall kunder til faste tider av døgnet. Men objektene står ubevaktet mellom disse inspeksjonene. Vektene betjener på denne måten flere kunder i løpet av vakten sin. Mobilt vakthold. Vektene betjener en rute med bil og fullfører inspeksjoner hos et visst antall lunder på den ruten. Inspeksjonene kan dreie seg om alt fra en enkel vurdering kontroll av at dører og vinduer er stengt og lost til en fullstendig innvendig gjennomgang av byggningsmassen. Bommiljøvakt inspiserer fellesarealene i et boområde med et spesiell vekt på parkeringshus og oppstillingsplasser for parkerte biler, avlossing av hovedingang, porter, bomber, tilsyn av trappegang, boder, loft, kjeller og fellesrom, adgangsnekt for uønskede personer og likne. Hundetjeneste. Hundsanser er mye bedre utviklet enn mennesker, kan bidra till å trygge vekteren og preventiv funktion og sosiale fordeler ved mobilt vakthold, uttrykningstjeneste og andre patrullerenne tjenester er område vakthold. Teknisk bevaktning skjer via alarmstasjon, där operatøren blir gjort oppmerksom på att det hadde blitt utløst alarm hos en kunde. Dette varsles på en alarm-mottaker. Mottaken og kundeinformasjon ligger registrert i datasystemet. Informasjonen om den enkelte kunden vil variere, og avtalen med kunden bestemmer hva vaktselskapet gjør videre. 1. Tre andre vakttjenester. Verditransporttjeneste, transport av penger, verdipapirer, gjenstander eller dokumenter. Transportene er forsikret og foregår som regel med sikrede biler som er utstyrt med radiokommunikasjon og verdibeskyttende innredninger, som kofferter, startsperre drivstoffsperre og tidloss. Kontrolltjenester er svinnkontroll for forretninger og utsalgsteder. Svinnkontroll består av en rekke forebyggende tjenestetyper som har til hensikt å redusere svinn og tap i forretning, for eksempler på grund av tyveri. Svinnkontroll kan utføres ved hjelp av civil eller uniformert butikkontroll, kassakontroll og likne. Flyplass-tjenester, kontroll av passagerer, annet personell, håndbagasje, kofferter og likne, og varer som skal inn i det sikkerhetsmessig avsperrede området på en flyplass. Unngå gjenstand der som kan brukes til kapring, terror eller sabotasjeformål, eller som på andre måter kan alminnelig sikkerheten på flyplassen i fare, kommer forbi sikkerhetskontrollen. Samfunnet og sikkerhetsbransjen Sikkerhetstiltak er nødvendig på nærmest alle områder og nivå i samfunnet. Offentlig- og privatbeskyttelsesinstanser må samarbeide godt for å oppnå en tilfredsstillende trygghet. Det offentlige har ansvaret for å beskytte innbyggerne sine, først og fremst gjennom forsvaret, politiet, helsevesene og brandvesener. Bidra fra der private er av mer forebyggende karakter. Det er ofte de private vekterselskapene som eller fra til de offentlige instansene når deres trengs. Ved større henser kan sikkerhetsbransjer i tillegg støtte nødetatene med trafikkdirigering, evakuering, avsperring av områder eller gater, førstehjelp og liknede.